Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Mun puheenvuoro, lyhyt 10 minuuttinen, lähtee kahdesta oletuksesta, kahdesta käsityksestä, joita sukupuolineutraalin kielen ympärillä usein liikkuu. Ja lähden vähän niin kuin oikomaan ja kumoamaan niistä. niistä ensimmäinen on ajatus siitä, että kieli olisi jotenkin vähäpätöinen asia ja ei, ei millään tavalla merkityksellinen. Siihen ei kannata ylipäätään mitään paukkuja laittaa, ei kannata satsata eikä siitä, siitä kannata välittää. Ja toinen on semmoinen käsitys, että jos kielellä onkin, olisikin väliä ja merkitystä, niin se muuttuu itsekseen eikä tarvita mitään erityisiä ponnisteluja tai, tai sitä ei tarvitse, ei tarvitse pitää mekkalaa tai esimerkiksi sukupuolineutraalia että äh, äh, sukupuolineutraalin kielen tavoittelemista ei tarvitse pitää mitenkään esillä, että kieli muuttuu itsekseen. Näihin kahteen, kahteen käsitykseen käynnyt nyt kiinni ja käyn niitä oikomaan. Ja, tota, äh, lähden liikkeelle Aamulehden pääkirjoituksesta syksyltä 2019. Se oli varsin mainio myös tämän päivän näkökulmasta. Eli Aamulehti, niin kuten kaikki varmasti muistaa, ilmoitti ottavansa käyttöön sukupuolineutraalit tittelit. Ja esimerkkinä se, että eduskunnan puhemies on jatkossa puheenjohtaja. Ja nyt mä olen keltaisella siellä merkinnyt sen, mistä tämänkin koulutuksen tavallaan kehys lähtee liikkeelle. Että kieli on keino jäsentää maailmaa, kieli myös määrittelee ajattelua ja ohjaa tulkintaa tahattomiinkin suuntiin. Tässä aamulehti on hienosti kiteyttänyt tavallaan tämmöisen konstruktivistisen lähtökohdan. Että kieli ei pelkästään heijasta tai kuvaa maailmaa, vaan se myös rakentaa ja luo sitä, sitä osaltaan. Ja, ja tässä sitten on aamulehden linjaus muutenkin. Ja pyrimme tekemään parhaamme. Emme välttämättä aina heti onnistu. Mutta Pyrkimys oli tämä. No, lähdetään sitten katsomaan, millä tavalla kieli voi muuttaa maailmaa. Mä olen itse tehnyt tämmöisen jaon, jossa ajattelen, että kielellä olisi ensinnäkin yksilöllinen, tavallaan psykologinen vaikutus, sitten yhteisöllinen sosiaalinen vaikutus ja sitten toisaalta materiaaliseksi nimittäminen vaikutus. Ja mitä mä näillä ajattelen? Nämä ensinnäkin liittyy kaikki toisiinsa kiinteästi. Ajattelisin, että keskiössä on tuo sosiaalinen vaikutus, koska kieli on kuitenkin vuorovaikutuksen väline, ei, ei, ei elä yksin. Mutta lähdetään liikkeelle yksilöllisesti, mitä sillä tarkoitan. Mä ajattelen sillä sitä, että miten esimerkiksi kielen, kielioppinen syvimmät rakenteet ohjaa Ha, käyttäjänsä havaintoja ja kokemusmaailmaa. Esimerkiksi tämmöiset kuin eri kielten luku, persona-aikajärjestelmät, miten ne pohjaa havaintoja. Kieli on tavallaan niin kuin linssi, jonka läpi maailmaa katsotaan. Se, se, sitä voi katsoa myös sen sen kielen tai ilman sitä linssiä, mutta, mutta kyllä se linssistä ohjaa. Ja ajattelen niin, että, että esimerkiksi yksikielinen ihminen ei välttämättä huomaa sitä linssiä niin hyvin. Sitten, kun on useamman kielen kanssa tekemisissä, huomaa kulttuurieroja, huomaa sitä, että maailmaa voi katsoa toisellakin tavalla. Mutta myös yhden kielen sisällä tietenkin voi nähdä, että kieli ei koskaan ole Arvovapaata kieli on aina valintaa, ihan jo sanastossa, jos ajatellaan vaikka nämä klassiset esimerkit, vaikka sotien nimet on vapaussota, kansalaissota, sisällissota, erilaisia sotien nimityksiä, tai vaikka valvontakamera tai, tai, tai, tai turvakamera, samalla kameralla kaksi eri näkökulmaa. Että aina, aina nähdään, että kielen kautta tavalla myös ideologiat ja erilaiset ismit äh, realisoituu. mut mitä sitten tuo yhteisöllinen ja sosiaalinen, mitä me sillä ajattelen? Sillä mä ajattelen erilaisia puhetapoja, diskursseja, ehkä metaforien maailmaa, sellaista äh, jaetumpaa kokemusmaailmaa, äh, joka, joka elää ja äh, ajassa ehkä ja vaihtuu vähän taajemmin, kuin monen, äh, esimerkiksi kielen rakenteet ja kieliopilliset asiat. Nyt voi ajatella esimerkiksi, että jollakin tavalla karkea tai suorastaan vihapuhe on luonnollistunut, muuttunut jollain lailla uudeksi normaaliksi. Tämän tyyppistä ajattelen tässä. No sitten mitä se materiaalinen vaikutus voisi olla. Materiaalisella vaikutuksella ajattelen sitä, kun ää, ammattimaista kielenkäyttöä, kun kielenkäyttö lähtee institutionaaliseen institutionalisoitumaan niin, että sen ympärille tulee organisaatioita, rakenteita, ihan, ihan vaikka lehtitaloja. Eli, eli tulee, tulee tämmöstä, se materialisoituu. Ja oikeastaan voi ajatella, että kieli on ylipäätään yhä enemmän myös teknistynyt ja teknisten syntyy teknisten järjestelmien ehdoilla ja niiden rajoissa. No, nyt jos ajatellaan, että kieli on sosiaalinen ja yhteisöllinen asia, niin on selvää, että esimerkiksi arvot, periaatteet, lait toteutuu pääosin monella tapaa juuri kielessä ja kielellä. Esimerkiksi julkinen valta konkretisoituu pitkälti kielen ja tekstien avulla. Lailla on tässä tavallaan kaksoisrooli, eli lait toisaalta on kieltä, ja toisaalta niiden toimenpano tapahtuu pitkälti teksteillä. Jos nyt ajattelette vaikka kelaa, niin siellä tehdään 20 miljoonaa etuuspäätöstä tai asiakastekstiä vuosittain, ja koko talo on oikeastaan organisoitunut tekstien tekemisen ympärille. Eli voisi sanoa, että kieli tai kielen käyttö on, on usein toimintaa ja toiminta usein kielellistä. Ja Esimerkiksi viranomaisten kielenkäytön on luonnollisesti myötäeltävä niitä arvoja, joita, joita siinä toiminnassa muutakin, muutenkin tavoitellaan. Ja tämä sama pätee tietenkin myös muihin organisaatioihin. Näin kuin sen sanoo, niin se on aika ilmiselvää, että, että, että, kaikki, että, että arvot ja linjat toteutuvat kielellä. Mutta että jos ajatellaan sukupuolineutraalia kieltä, niin, niin se on oikeastaan jäänyt vähän sillä tavalla. Sitä ei ole otettu näissä niin, niin kattavasti huomioon. Ja jos ajatellaan toimintaa, niin viranomaisilla esimerkiksi on lakisääteinen velvollisuus edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Ja kun se toiminta on pääosin kielellistä ja tekstuaalista, niin sen pitäisi näkyä tämän tasa-arvoisen kielen myös myös siinä, teksteissä ja kielissä valinnoissa. No sitten vielä laeista sen verran, että, että yksi asia, joka pitää muistaa, että on, on se, että oikeudellisista asioista voi puhua monella tyylillä. Eli, sehän on journalistien pääasiallinen tehtävä, on, on selventää hallinnollista maailmaa ja tehdä sitä ymmärrettäväksi. Eli lakikieleen saa koskea ja usein siihen pitääkin koskea ne puheet esimerkiksi siitä, että olisi pakko puhua puhemiehestä, koska laissa on niin, niin, niin sehän ei pidä paikkaansa. Kyllä lehdissä voi puhua puheenjohtajasta ihan samalla tavalla kuin puhutaan hallituksesta eikä valtioneuvostosta. Tai tai sanotaan nyt, että jos laeessa puhutaan saanto- tai katselmusmiehistä, niin ei ole kovin järkevää kirjoittaa semmoisesta lehteen, kun siitä ei kukaan ymmärrä. Eli tota, journalistisessa työssähän tapahtuu tätä muokkausta joka tapauksessa koko ajan. No, sitten se ajatus siitä, että, että tämmöinen työ tapahtuisi ilman itsekseen tai muutos tapahtuisi itsekseen siihen, siihen vielä sen verran, että tavallaan tähän kielen materiaaliseen ulottuvuuteen, että mikä on kielen ja tekstien rooli, ensinnäkin ne on tekst keskeinen osa useamman työpaikan prosesseja ja organisoitumista tekstit pysyy, vaikka työntekijät vaihtuvat. Eli tavallaan ne kielliset valinnatkin siirtyy ehkä huomaamatta ja tahattomasti ihmiseltä toiselle, varsinkin jos on altis vaihtumaan, on altis vaihtumaan. Tekstit siis toimii perehdyttämisen välineinä ja ne syntyy vanhan pohjalta kollektiivisesti ja hierarkkisesti. Sitten taas, jos ajatellaan kielenpiirteitä. Työelämän kieli on harvoin täysin yksittäisen työntekijän vapaassa valinnassa. Ne on sosiaalisesti sitovia piirteitä, opittua ammattikieltä ja seurausta usein teknisistä järjestelmistä. Nyt jos ajatellaan että vaikka ammattinimikkeitä, niin on esimerkiksi Tilastokeskuksen ammattiluokitus, jonka taustalla on kansainvälisiä luokituksia. Ei se muutu ihan tuosta, vaan esimerkiksi Kelan etuuskäsittelijät käyttää sitä, niin ei he voi ruveta sit omasta päästään. Työvälineet pitää muokata ensiksi yhteisesti sopien ja jonkinlaisessa hanketyössä. No sitten lopuksi. Että kun tiedetään, että kieli muuttaa maailmaa, niin, niin me tässä ollaan sen äärellä, että kieltä myös muutetaan maailman muuttamiseksi ja voi myös miettiä, mihin rajaan. No ensinnäkin mitä selvästi kannattaa muuttaa, Ihmisiin ja ihmisryhmiin viittaavat sanat on aina tärkeitä, ne on herkkää aluetta. Eli voi ajatella, että osallisuuden kokemukset rakentuu ja syntyy kielellä. Kieli tarjoaa tai sulkee ulos mahdollisuuden samastumiseen. Ja kielen kautta syntyy se kokemus siitä, että maailma sisältää myös minut ja minunlaiseni. Ja on ongelmallista osallisuuden näkökulmasta, jos oma viiteryhmä. Ei esimerkiksi julkisessa puheessa näy tai on siinä yliedustettuna jollakin tavalla. Tai se ei ole, en ole tekstissä puhuteltu tai oletuslukija, jos se teksti on minulle tarkoitettu. Ja tässä nyt äärimmäisessä tapauksessa, kun kaikki erilaiset maailman ilmiöt kumuloituu, niin on riski, ainakin siinä jää ulkopuoliseksi, ja kun erilaiset ilmiöt lisää, niin kun kumuloituu, jää syrjään, ehkä syrjäytyykin. Ja luottamus julkiseen valtaan, yhteiskuntaan voi murentua. Niin ratkaisuna on, on tasa-arvoinen kieli ja kielenkäyttö, joka ei jätä ihmisryhmiä ulkopuolelle. Nyt ehkä jätän sen, aikani on loppu, joten jätän ehkä tämän, että mihin rajaan, sen, sen tässä pois. Kiitos.